سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما را دارین از کانال کریپتووفاند در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبیید و همونطور که میدونید تمام ویدیو ما در یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه اجتماعی ما هم میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاک مطلع صفحه اینستاگرام ما را حتما دنبال کنید آدرسش میتونید تو سایتمو سروتیار ببینید این ویدیو 93 و اگر میخوایین از ما حمایت بکنید بهترین راه حمایت حمایت معنوی هست با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون کمک میکنید تا شبکه علاقمندان ما هم گسترش پیدا کنه توی این ویدیو میخوام در خصوص قابلیت‌های جدید کوین مارکت کپ با هم صحبت کنیم قابلیت هایی که بر اساس اتفاقات جدید بازار کریپتوکارنسی ایجاد شده اگر می خايم به عنوان یک معامله گر حرفه‌ای و روز به فعالیت خودتون در بازار کریپتوکارنسی ادامه بدین پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا انتها با ما همراه باشید بحث صرفه مسئولیت هست این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر می خایند به عنوان یک فعالیت تجاری ازش استفاده بکنید توی معاملگریتون استفاده کنید بدونید آگاه باشید که تمام مسئولیت معاملگری بر عهده سرمایه و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست نحوه استفاده از مجموعه ویدیوهای کریپتو فاندر هم در قالب یک ویدیو جداگانه در کانال به اشتراک گذاشته شده که میتونید اون هم ببینید تا بتونید پرفورمنس بهتری رو از این مجموعه ویدیوها به بیارید قبلا در خصوص کوین مارکت کپ دو تا قسمت کامل توضیح داده شده قسمت اول و دوم همراه با جزئیات بسیار بسیار زیاد فکر می‌کنم حدود حدود 50 دقیقه مطالبی هست که ما مرتبط با این سایت رو ما دقیق بررسی کردیم پیشنهاد می‌کنم اون دوتا رو حتما ببینید یه قسمت سومی هم بود که بر اساس دیفای ما تهیه کردیم دیسنترالایف فایننس که اطلاعات بسیار خوب و جامعی رو در اختیار ما قرار میداد اون قسمت دیفای با توجه به تغییرات جدید بازار پیشنهاد میکنم اگر ندیدین حتما مشاهده بکنید بالا براتون کاردش میکنم که ازش بتونید استفاده کنید اما بحث قسمت چهارم هست قابلیت های جدیدی که این سایت به خودش اضافه کرده بیشتر رو های فارمینگ هست که میخوایم با هم جلوتر ببینیم و یه سری قابلیت هایی بوده که تو اون دیگه شما میتونید از سایت های دیگه جمع اطلاعات بکنید که اینجا به صورت مجتمع در اختیار ما قرار میدهت خب بحث قابلیت جدید سایت کومین مارکت کپ در این برهه تاریخی که من برای شما دارم ویدیو رو تیعه میکنم به این موارد ختم میشه yield فارمینگ storage exchange promotion circulating supply که میزان استخراج ارزای مختلف و تا این لحظه به تعداد در اختیارمون قرار میده historical snapchatک که در برش های مختلف تاریخی اومده یه سری اطلاعات در اختیار ما قرار داده جالب دیدنش بخاطر اینکه هر لحظه که وارد این بازار بشین میدونی که خیلی هم دیر نشده <متدون> هافینگ کاؤنتاونی که تا هافینگ بعدی در خصوص زمانی که تا اون موقع داریم که استخراج بیت کوین باز هم نسبیش الان 6 و 25 میشه 3 و 125000 یک هیت کانتری رو تعبیه کرده که شما میتونید ببینید در خصوص هافینگ من قبلا یک ویدیو کامل تهیه کردم پیشنهاد میکنم اونم حتما ببینید بحث ارن crypto from crypto یکم بحث دیفای و ییلد فارمینگ با هم در ادامه خواهیم دید و ور تو کجا میتونید کوین ها رو بخرید با بهترین شرایط و اینکه تاپ کریپتو کارنسي دروبیتيز ایکسچنج که در خصوص ایکسچنج هایی که تو حوزه مشتقات یعنی اون بحث های فیوچر داشتیم یه ویدیو دیگه تالیه کرده بودم در خصوص اصلا کانسپت فیوچر چیه قراردادهای های آتی در یه مجموعه دو قسمتی تیه شده پیشنهاد میکنم حتما اون هم ببینید با این موضوع آشنا بشین ضمنان یه برش یه توی پرانتز عرض بکنم اینکه یه کانسپتی داشتیم به نام معاملات سی اف دی. اون معاملات سی اف رو حتما ببینید در کنار معاملات فیوچر به شما کمک میکنه یه ابزار قوی در اختیارتون قرار میده که حتی بدون داشتن و خرید و حتی بحث گذاری توی این حوزه و خرید کیف پول و بحث ریسکایی که وجود داره بچستیم به معامله رو بتونید ازش پول در پول در نظر داشته باشین که این حوزه ریسک زیادی هم داره. پیشنهاد می کنم ادامه ویدیو رو روی سایت با هم دنبال کنیم. این وبسایت کوین مارکت کپ هست و همونطور که قبلا هم به این مسئله اشاره کردم کلی جزئیات داره این سایت که در چندین ویدیو جداگانه من اینها رو تشریح کردن می اونا رو ببینید ازش استفاده کنید. اما قابلیت های جدیدی که می بینی همونطور که می بینید این بالا یه دایره ای داره آلارم میده که یه اتفاق این تو افتاده رو هر کدوم از این رو کلیک بکنید بهتون میگه که چه اتفاقی جدیداً افتاده. می بینید که Airman Learning About Crypto قابلیت جدیدی که بهش اضافه شده این هایی که وجود داره و چند مورد دیگه ای که بعداً بهش خواهیم پرداخت. yield farming هستش که مبحث جدیدیه به حوزه کریپتوکارنسی اضافه شده. در نظر داشته باشین که این بحث yield farming ها کسب درآمد از طریق فارمینگ به این صورته که شما تو بحث کانسپت دیفای چه اتفاقی میافتاد براتون؟ میرفتین کریپتوتون رو تو یکی از این پلتفرما دیپوزیت می کردین و بر اساس این کار یاد داشتین به این صورت که داشتین وام میدادین به کسی یه سری هم هستن اوور میان وام دریافت میکنن به همین خاطر این تعادل این مارجین بین وام دهنده و وام گیرنده قسمتی سود شما به عنوان سرمایه گذار و صاحب و مالک این کریپتو میشه. در نظر داشته باشین که تو این حوزه برداری فراوون حواستتون باشه سرتون کلا نره. و حالا، بحث ییلد فارمینگ یک قسمتی از این حوزه است یعنی میاد میگه که شما اون کوینی که یا توکنی که مربوط به اسمارت کانترکت گذاشتی توی این پلتفرمه که اکثرش هم مربوط به بیت کوین و اتریوم هست به چه صورتی به شما بازپرداخت میده و اصلا اهمیت این کانسپت چی بود ببینید تا قبل کسی که میخواست تو این حوزه سرمایه گذاری بکنه خیلی راحت میومد منابع مالیش رو میبر توی کیف پول حالا با ریسک کمتر به عنوان مثلا کیف پول های سخت افزاری دیپوزیت میکرد و اصلا یک کانسپت مهمی توی ترند کارنسی داشتیم تا اون بحثای شاخصهای تحلیل احساسات بیتکوین بود که خاطرتون هست چندین این ویدیوی قبلی در خصوصش صحبت شد بحث این بود که یکی از شاخصهای مهم این بود که چقدر از این کوین ها شده و نگهداری شده من اصطلاح کرپتویش رو گفتم هدل و یعنی hold کردن هست چه مقدارش هودل شده و اینکه این خودش فاکتور بود حالا در میگه که شما که میخوای بلند مدت سرمایه گذاری کنی اصلا احتیاجی نیست هودل کنی. بیا تو این فارما بذار بغیر از اینکه هودل کردی برای بلند مدت به انزمام اینکه شما یه سودی هم از این عملیات دریافت می خب به هر حال این خیلی جذای برای حسایی که میخوان تو این حوزه گذاری بلند مدتی انجام بدن و خب این قابلیت های جدیدیه که اضافه شده همونطور که میبینید مثلا یونیس سو که بایس رو اتریومه به شما داره اطلاعات مربوط به فرمای خود ارائه میکنه کروه و همینطور که اسکرول کنید بیاین پایین کلی اطلاعات دیگه رو شما در خصوص این میتونید به دست بیارید. پس ابتدا باید با کانسپت دیفای و یلد فارمینگ آشنا بشین و بعد بتونید از این قابلیت اینجا استفاده کنین قابلیت جدیدی که بهش به این سایت اضافه شده اطلاعات مجتمع در یک گوشه برای شما به نمایش گذاشته شده بحث استوریج هست یک سری کوین ها میان روی کلود دارن کار میکنن یعنی این کلوده همون بلاکچینش رو روی کلود اووردن رو ابر اووردن ابر اطلاعاتی و اونجا دارن ازش استفاده میکنن این هم یک مفهوم جدیدی که به تازگی وارد کریپتوکارنسی شده تعداد کویناش خیلی زیاد نیست خیلی هم کم نیست کنم بوددهده مثلا 25 تا 30 تا کوین هستش یا توکن هستش که تو این حوزه داره کار میکنه و خب یک قابلیت جدیدی هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم همونطور که میبینید اینجا اومده فایل کوین بیت تورنت اوشن پروتکل و بقیه کوین هایی که مرتبط با این موضوع هست رو اینجا لیست کرده ببینیم چند تا است 26 تا و این 26 تا مباحث جدیدی از حوزه بلاکچین و اگر بخواید روش سرمایه گذاری کنید میتونید از این اطلاعاتی که اینجا قرار گرفته نهایت استفاده رو ببرید بحث بعدیمون مربوط به مشتقات هست اینجا می بینید که اگر بخواین روی بیت کوین کار بکن این صرافی های این کار براتون انجام میدن بعد ببینین اطلاعات تکمره در داخل اونها ببینید قیمت ها رو می و آخرین آپدیتی که روی این سایت ها خورده روی بیت کوین هست اسکرول کنیم بیاین پایین می روی ریپل رو هم به همین صورت روی اتریوم هم به همین صورت و همین جور اسکرول کنیم انواع کوین های معتبره می که امکان استفاده از قراردادهای آتی رو داریم یک روجه هج کردن کاهش ریسک 5 برتر بود که شما میتونید توانید ازش استفاده کنید بالا براتون کارت میکنم که ازش نهایت استفاده رو ببرید بحث بعدیمون در خوزه اکسچنج ها هست روی اکسچنج که وایسی یه همچین صفحه ای براتون باز میشه اکسچنج events روی اینکه کلیک بکنید وارد همچین صفحه ای میشین بعضن برای معامله در یه بازه خاصی این صرافیای تخفیفی در نظر گرفتن حالا مثلا گفته تا سی درصد تخفیف تو معامله گری حالا پایین تر اطلاعات تکمیلی داده مثلا در مورد بایننس میگه فایل کوین لیست شده و دیپوزیت میکنه و شیر میکنه صد دلار یه جایزه هم بهتون تعلق میگیرد دیپوزیت ترید نئو هست 7000 دلار برای حالا بعضی‌هاشون هم مثلا یه ای میدن بابت معامله‌ای که کسی توی این صفحه اینها انجام بده پیشنهاد بکنم در جریان اینها هم باشین به هر حال شما اگه بخواید تو توی این بازار حرفه‌ای کار بکنید ادیتش هست که از این پروموشن‌ها مطلع باشین این پروموشن ها صرفاً به خاطر این هست که شما رو جذب پلتفرم معاملاتی خودشون بکنن خب بعدی محصولات هست where to buy بر اساس exchange ها به شما اطلاعات کاملی رو میده که به چه صورتی خدماتی که بهتون میده کی که انجام میده روی اینکه کلیک باری وارد همچین صفحه میشین توی این صفحه شما اطلاعاتی رو در خصوص مثلا اینجا بیت کوین انتخاب کرده به USD میگه تو کوین بیس که حالا توی ایالات متحده هست ریگوت شده و اینکه از چه تاریخی فعالیت میکرده دیپوزیت ها به چه صورتی هست ویرای که به شما میده روی هم اکانت بانکیتون میتونه بده هم از طریق همین کیفهول های الکترونیک و ارزشی هم که برای بیتکوین در نظرش گرفته شده توی این صرافی 11346 دلار به همین تاریخ هست که میبینید یه تفاوت جزئی اینها با همدیگه دارن خب اینها قابلیتی که به شما کمک میکنه که اگر میخواین بخرین به قیمت بهتر خرید انجام بدین بحث طولزا هست من یه هیستوریکال سناپشات که بهش اشاره کرده بودم هم اینجا براتون تشریح بکنم توی این هیستوریکال شما میتونید بر اساس تاریخ مثلا سال 2013 بیایم یکی از این تاریخ ها رو انتخاب بکنیم بیایم وضعیت کوین هایی که اون موقع وجود داشته رو با هم ببینیم که اصلا صدر جدل شامل چه کوین هایی بوده این اطلاعات از سال 2013 وجود داره تا وضعیت فعلی میبینید مثلا بیت کوین رو که با BTC میشنستنش 122 دلار بوده سال 2013 و, و خب حالا شما در نظر بگیرید کسایی که برای بازهای بلندمدتری سرمایه گذاری کردن یا ریپل جالب اینجا 6000م ارز شوبت دلار هست که الان رسیده به 25 سنت چند صد برابریش رو دیگه خودتون محاسبه کنید قابلیت بعدی که داره این هافین کانداؤنه که یک هیت برای شمارش رسیدن به موضوع نیست شدن پاداش همینطور که میبینید میگه 1215 روزیز رو خورده یا دیگه مونده و به صورت نموداری هم که نشون میده به همین صورت تا بلاک آخری که بیاد توی این حوضه حل بشه و در نهایت پاداش به از 6 و به 3, صد... 3 مومه هزار کایش پیدا بکنه کنه این روند ادامه داره تا 21 یک میلیون استخراج بشه اینجا هم که میبینید مارکت کپ و سیرکوریتنگ سپلای و هشت ریت و مکسیموم سپلایی که همون 21 میلیونی که بارها بهش اشاره شده و اطلاعات تکمیلی دیگه که میتونید اینجا مشاهده بفرمایید از مباحثی که ما باید در خصوصش صحبت کردیم به نظرم همه اینها رو گفتم یک بحث ها میمونه خب به هر کسی که میخواد توی این بازار کار بکنه رویدادهای مهمم باید تریک بکنه دنبالش باشه و بتونه ازشون استفاده بکنه اینجا میتونید این رویدادها رو ببینید مثلا دیفای در سولوا 2020 virtual event که میتونید رو هر کدوم کلیک بکنید بهتون اطلاعات کاملی رو ارائه میکنه برای اونایی که بیشتر میخوان به روز باشن در جریان و گرماگرم گرم تغییرات باشن و دکس دیسنترا اکسچنج ها هم که قبلا در موردش بحث مفصلی انجام دادیم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی با لایکاتون کامنت هایی که زیر این ویدیو میذارین با اشتراک این ویدیو برای سایر دوستاتون از ما حمایت اگرم بخواین از ما حمایت مادی هم بکنید میتونید از لینک زریین پال یا آدرسی که پول که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده بکنید اگر تا الان عضو کانال ما نشدید و همچنان علاقمند هستید در مورد کریپتوکارسی اطلاعات بیشتری کسب بکنید پیشنهاد میکنم روی این لوگو فشار بدید دکمه زنگوله هم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما و به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه به محض اشتراک گذاری از طریق یک خودکار مطلع دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم براتون اینجا کارد میکنم تا زنجیره دانشتون تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار